Медична сестра Гуляйпільського психіатричного відділення Наталя Кущ працює тут 19 років. Каже, як і її колеги, стурбована, що відділення можуть просто закрити. Ми дуже всі стурбовані, дуже стурбовані, тому що ми переживаємо і за свої робочі міста, і за свої сім'ї, які остануться фактично без засобів до існування на початку опалювального сезону, да, кошти нужні. І також переживаємо за своїх пацієнтів. У нас декілька районів обслуговується, і я думаю, що наша больниця і Новозлатопольська лікарня потрібні тут, закривати їх не потрібно, зберегти робочі міста надо і співробітникам. Не так багато нас залишилося в зв'язку з цими реформами, скороченнями нас вже залишилося залишилось дуже мало. І пацієнтам нашим треба гарантувати, щоб вони могли лікуватися там, де вони мешкають. У мене двоє дітей, яка одна студент навчається, навчання платне, який дитина – інвалід у мене. За мене ніхто не побіспокоївся. Проти закриття психіатричного відділення і місцеві жителі. Не хочеться, щоб закривалися на в місті такі заклади, як школи, як психлікарні, це ламається інфраструктура. У мене таке питання, от, наприклад, розпустять психічно хворих, у мене четверно совершеннолітніх дітей, не дай Бог, що-небудь зроблять з дитиною ці психічні люди, куди мені обращаться, їм нічого не буде, а мене тоді соцслужби будуть тягати, що ти не додивилася, то який виход. Завідуючи від Гуляйпільського підрозділу з надання психіатричної допомоги Зебрізької обласної ради Роман Гацько каже, у відділенні зараз працює 28 співробітників, всі вони були попереджені про зміни умов праці. Нашим співробітникам 13 юля. Нашим співробітникам 13 липня цього року було видане попередження про те, що 15 серпня буде відбуватись консервація даного відділення. Всім співробітникам запропоновані інші робочі місця в Запоріжжі або Молочанську. Колектив не витримав напруги та ось зараз проводить цю акцію. Да, мені запропонували, я не можу нічого сказати, запропонували в Молочанськ їздить мені, Тож, так само на мою посаду, але мені я, я, не маю, я не маю змоги їздити. За 130 кілометрів мені туди треба їхати. Во-первых, там дорог немає. во немає автобусу, як добиратися. Мені треба їхати, добиратися своїм шляхом. За словами Романа Гацька, через низьку завантаженість пацієнтами відокремлений підрозділ не в змозі самостійно утримувати себе фінансово. А на стаціонарному лікуванні у відділенні нині перебуває 16 пацієнтів. Зараз учреждення, 25 процентів до 25% доплачує обласна рада за енергоносії. Решту ми повинні заробити самі. За моїми підрахунками, ми за півріччя виписали 146 пацієнтів. Заробили мільйон 100 тисяч. На наші потреби обласна психіатрична лікарня додала мільйон 800. 000. За словами молодшої медичної сестри Гуляпільського психіатричного відділення Інни Домбровської, до їх закладу звертається чимало пацієнтів, що мають психічні захворювання. Вони нас приходять і днем, і ночі. З їх не беруть їх не беруть. Ми дзвонимо Гацько Роману Івановичу, коли він, наприклад, там на зміні. Роман Іванович, так і так, людина поступає, там така-то така, з яким з діагнозом, Люди таким ви розумієте, ми не можемо, це не наш діагноз, ну як, людина має вбити когось або причинить вред, тоді ми її візьмемо, а тоді вже буде міліція це відповідати». Директор обласного клінічного закладу з надання психіатричної допомоги Запорізької обласної ради Педір Паталах каже, у Гуляйпільському та Новозлатопільському відділеннях зараз знаходиться загалом 34 пацієнти, котрих обслуговує до 40 осіб медичного персоналу. «Що в затребуванності медичної стаціонарної допомоги? Психіатричний заклад госпіталізується тільки в двох випадках. Перше – коли особа дає усвідомлену згоду і підписує цю згоду в медичній карті стаціонарного хворого або за рішенням суду. Інших умов, бажання, родичів, суспільства, там інших когось брати до уваги не можуть. 500 тисяч, два підрозділи ми датуємо щомісячно. Тобто за ці 15 місяців виходить, що ми 7,5 мільйонів датували тільки два підрозділи для того, щоб вони існували, а хворих немає. Підокремлені підрозділи консервують, а не закривають, зазначив Федір Паталах. Кожному працівнику. Ми даємо робоче місце, ще й пропонуємо до 75% компенсувати проїзд. Чим же ми погіршуємо умови? Перше, ми хворих переводимо в більш найкращі умови перебування. Працівникам компенсуємо до 75% проїзду. І чим же ми погіршуємо? Щоб просто фінансувати стіни, для того, щоб існували стіни, які нічого не дають, крім того, що вони знаходяться там. Так, да, є якісь певні незручності, безумовно, але основний тут пацієнт. Голова Гуліпільської територіальної громади Сергій Ярмак повідомив журналістам Суспільного, що дізнався про ситуацію із консервацією двох психіатричних відділень близько двох тижнів тому. Наша лікарня обслуговує близько дев'яти територіальних громад. Це майже півзапорізької області. Починається від починаючи від Кам'язорянської громади, Більмацька, Оріхівська, Пологівська, Воздвижівська, Гуляйпільська, в тому числі Оріхівська, Новомиколаївська територія, наша якраз лікарня обслуговує тому для нас це всіх проблемне питання. Ми не хочемо, щоб люди, які потребують лікування, опинилися на вулиці завтра. Це перше. Друге, звісно, гостре питання робочих місць. Я провів перемовини з колегами, своїми головами громад, саме тих, яких я назвав. Всі готові участвувати, всі зацікавлені, щоб психіатрична лікарня наша працювала. І більше того, якби це питання трошки раніше почали озвучувати керівники, психлікарні, я маю на увазі, саме представників обласної підпорядкування, можна було б сідати за стіл переговорів. І якщо їм не хватає якихось коштів, ми б могли б якесь співфінансування виділити з головами громад, щоб допомогти там, починаючи там, може, якусь матеріальну базу треба поповнити, може, допомогти оплатити там енергоносії чи на заробітну плату. Тобто це все можна вирішувати. Валентин Пересипкін, Вадим Темченко. Новини на суспільному, Запоріжжя.